مليون ترحبوا هلا يا مرحبا ويا مسهلا لضيوفنا قدروا غلا وجهكم تزهلها يا مرحبا ويا مسهلا لا تقوم الرجال اللي تشيله قالها اذا انا قلبي اول يوم كم يوم بعيد عشرنا ضحى عذب يا حي صوت شالها باسمي وبسمه للحفل لن نايفه ترقى لها أفراحكم قامت سنين أمباركم حرس رسال وقت فوقت الفرح يومي يا مسهلا <تصفيق> كل العيوب انا اقدر غلا وجيهكم كزهلها هلا بكم على الدسم والعود الازرق والشحم يا هلا الاخ يا الشجاعة والظفار يا <تصفيق> اللي يشد يا حي والله لهار يا لخدتي والرأسي شاد ما أطمح اليوم شفتكم ما لي غنات عنكم واليوم جامجا لها اخواني دي ما هي او وقت الملاقة ينطخون ربعي قالوا اني في لا فيهم اي والله المرجلة رب يوم شاعر ويخرج من بحر لا من لحظه وشوفه ما والخيل <سؤال> من خيالها ليس لكن الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات